Regele Hagi s-a dezlneuit, atac nemilos la adresa puterii politice. Regele fotbalului românesc este, cu siguran, unul dintre cei mai aprigi contestatari ai guvernării actuale. După ce l-a atacat în nenimrate rânduri pe liderul PSD, Liviu Dragnea, Gheorghe Hagi s-a dezlneuit la adresa celor care au în mâin soartării noastre. Managerul tehnic de la viitorul i-a atacat, din nou, pe cei care conduc ARAP. Vezi aici de ce s-a înfuriat Hagi, ce a spus despre oamenii de acolo, de sus.